Denne øvelse har i Forskningsforsøg vist sig effektiv til Fatitis plantaris, hvor senen i svangen og svangens hæfte på hælen giver smerter. Stå på en kasse, et trappetrin eller lignende. Fold et håndklæde og læg under tæerne. Håndklædet bruges til at øge bøjningen i tæerne. Kom op på to i 3 sekunder. Hold stillingen i 2 sekunder og sænk igen på 3 sekunder. Gennemfør 3 sæt med 12 gentagelser. Øg gradvist belastningen ved at tage en rygsæk på med bøger i. Sænk antallet af gentagelser til 10 og øg antal sæt til 4. Læs mere om øvelser mod helspore og fitnessplaner på fitcity.dk.